Hej och välkommen till oss i verkstaden på Interaktiva Institutet i Göteborg. Jag heter Carl och nu söker vi två stycken lärlingar som ska kunna vara med oss under hela året och utforska och skapa. Det kan handla om att koda och skapa med fysiska material, utforska musik eller virtuella världar. Och för att ge en liten känsla för vad vi gör och vilka vi är så kan man titta runt i den här filmen. Det är en 360-video som man kan snurra runt och titta åt olika håll och möta några av mina... Sköna kollega. Så Gunnar, vad håller du på med så någonting? Ja, hej allihopa. Jag håller på med en balansplatta här. Och jag har bytt in en skärm och elektronik i den. Så att det ska bli roligare när man balanserar. Och den programmerar jag här på datorn. Och laddar upp kod så att jag kan ändra vilka banor och så som finns. Men jag tycker ni ska kolla in och Erik håller på med. Här borta, Erik. Ah, ja, hej. Jag har fast här i min virtual reality. Och om ni är intresserade av att bygga egna världar också då tycker jag att det är ska komma här. Då kan ni till exempel bygga sådana här. Mm -hmm. Rätt coolt va? Hej, är ni klara med den här nu eller? Jag skulle behöva filma eh, när jag rider nämligen i 360. Eh. På din häst eller? Ja, precis. Ja. Ja. precis. Nej, det är inte klara. Vi säger till eh, ja. när vi ja, tack. Uh, För jag får visa upp det här. Att uh, Jag sitter med textil och uh, elektronik som är på uh, Sök få ihop, uh, få en liten krets på min t-shirt uh, där borta. Uh, om du tycker att det är kul med uh, textil och elektronik och sådana grejer, då är det här en bra plats att komma till. Så här i verkstaden kan man upptäcka och utforska alla de här olika typerna av material och teknologier och grejer. Och verkar det spännande och du vill vara en av våra lärlingar under resten av året så sök och uh, kom och bli en del uh, av vår verksamhet. Välkomna!